Čau všetci, moje meno je Juraj Sasko a teším sa na všetkých z vás na prvom slovenskom veľkom SEO zraze. Budem hovoriť o mojich skúsenostiach za posledných 10-15 rokov, čím som si prešiel v rámci optimalizácie pre vyhľadávača celkového online biznisu, takže teším sa na vás.